Marian Vanghelie s-a dezlneuit după de secretizarea protocolului SRIPG, Covesi, comparat cu Ana Paucher. Fostul primar Marian Vanghelie s-a prezentat ast la sediul Tribunalului București, unde are loc un nou termen în dosarul său. Acesta a spus un fa a jurnalilor, referindu-se la protocolul dintre Serenii, parchetul general, ce semnatarii acestuia trebuie să răspundă. Mai mult, fostul primar a comparat-o pe la Oracodroacovesic cu Ana Paucher. Eu cred ce în România și statul la de drept, trebuie ca acești oameni să răspundă. 90 din oameni sunt antajaii se fac de nu i numai pe asta s-au bazat. Oamenii trebuie să oi ace tre să dea cu subsemnatul i se spun cum i-au permis să încalce constituia României. Dacă ve uita -i bine i după ce a aprut protocolul, avem o doamnă simpatică, e similar a nei Face altceva decât spune cu putere, ei, nici nu este haioas, spune ce este ceva legal și ce lucrurile au fost normale i ce ceea ce a făcut ea este în regulă. Eu cred ce avea de gând să fac mult mai multe, a spus Marian Vanghelie, care a salutat demersul la geniil media fax. Amintim ce media fax s a transmis procurorului general o sesizare în lecturi cu posibile infracțiuni comise prin semnarea sublinierei punerea în aplicare a protocolului S.T.I. Punct parchetul ICJ, cu urmtoarele suspiciuni, uzurparea funcției, abuz în serviciu, compromiterea intereselor justiciei, delapidare, deturnare de fonduri.